За словами Андрія Цереценка, ради з питань внутрішньопереміщених осіб вже створили у Ярмоленецькій, Грицівській та Теофіпльських громадах. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.